перехрестя вулиць 8 березня та проспекту Центрального. Тут декілька точок продажу ялинок. Олександр продає сосну та ялини, які привіз з Волині. Всього брав до продажу 600 дерев. Усі мають чіпи та відповідні документи. Стартова ціна дерев – від 300 гривень. «Ось така, щоб була сосна. Таку обирають, щоб метр сімдесят була. Щоб пишна та зелена. Ми тут кожен рік продаємо. Виконком дає схему. Миколаївчанка Діна обирає ялину, звертає увагу на ціну та маркування. «Новий рік асоціюється з ялинкою, а не сосною. і на святкових заходах саме ялинку ставлять. Вона й пахне класно, і довше стоїть. Нам запропонували дерево за 300 гривень, думаю, це дорого. Хоча ще декілька днів тому також віддавали за 700. Дивимось на чіпи – маркування дерев. Хочеться вірити, що це не контрабанда якась». У іншій точці продажу є зібрані піхтові деревця. Ялини та сосни пропонують упакувати, але чіпів на них нема. Продавець показує відповідні документи на дерева. «Тут розрішення все є, що воно завірено. Поліція приїжджає, все дивляться, перевіряє». На третій Слобідській також є точки продажу новорічних дерев. Сосни, ялини, піхти – українські, Закарпаття, Волинь. Ціна коливається від 200 до 800 гривень. У продажу є і закордонні дерева – ялини з Данії. За них просять від 1200 до 3000 гривень. На всіх деревах є маркування. В разі відсутності відповідних документів продавець може нести як і адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Найсуворіше покарання може бути у вигляді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі, а за вирубку у несанкціонованих місцях – 7 років позбавлення волі, говорить речниця Національної поліції Миколаївській. Інна На сьогодні поліція вже перевірила 304 торгівельні точки по області. Правоохоронці виявили 12 правопорушень та склали 10 адмінпротоколів. Також відкрито два кримінальні провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України. Це незаконна порубка дерев. У Миколаєві всього діє 90 точок продажу новорічних дерев, говорить телефоном членкиня виконкому Миколаївської міської ради Катерина Стоколяс. Де рік цей останній рік, коли ну як за ну за старим графіком, так, от визначили місця найбільшого скупчення людей, чи ну як раніше визначали, я не знаю, і ми голосували просто за ті точки, які вже були. А вже наступного року буде конкурс. Вже буде конкурс на місця, вже буде менше цих точок. Ольга Руда, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.